القصة دي في مواجهتي يلا بينا فجأة وجدتني أمامها أمام من؟ أمام نفسي نفسك؟ نعم نفسي في البداية ظننتوني أمام مرآه فالعيون هي الأنف هي الفم هو حتى الملابس لكن لكن؟ لكن إيه بقى؟ لكنها بدرتني بالكلام كيف؟ لقيتها بتلقي السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ايه؟ وعليكم السلام ايه؟, إيه؟ هو ايه اللي بيتكلم؟ كل هذه الربكة وهذا الصراخ بينما تجلس نفسي أمامي محتفظة بهدوء غريب تركز عينيها علي وكأنها تريد رصد كل حركة ونفس انت ليه خايفة؟ وفي حد غريب او حاجه غريبه ولا شفتي عفريت انا نفسك وقد بدات اهدأ وأدنو الي كرسي الذي جريت عنه وأجلس امامها ولكني اجلس مفتوحه العين مبهوره الانفاس عايزه ايه انا مش عايزه حاجه وتفضلي مش عايزه اشوفك ابدا قلتها بسرعه وقد لحقت انفاسي وصعد قلبي الي حنجرتي. انتي مش دايما في مذكراتك بتقولي انك مش لاقيه حد يفهمك او يسمعك؟ ايوه طب هتلاقي مين غير نفسك اقرب ليكي يسمعك ويفهمك؟ كويس وقد بدا يزول عني خوفي تحبي نتكلم بصراحه؟ طبعا انتي سبب عذابي كله انا وقد بدا عليها الاندهاش والضيق الذي لم تفلح في مواراته ايوه قلتها مؤكده على كل حرف مناغمته مهما عملت لك ومهما عملت عشانك ما بترضيش انتى ليه طماعه وقد بدات تهاجمني وعلى صوتنا، ولكن مع الاحتفاظ كل واحده منا بمكانها وكان كل واحده منا مربوطه باحكام من على مقعدك صح انا طماع عشان كده كل ما احلم بحاجه واحارب عشانها وتطلع عيني عشان اعملها وابقى لاملحقه على الحرب اللي في الباس عشانه ولاملحقه على الحرب مع اهلي اللي واقفين قدام احلامي كمان اضغط على الحروف فخرجت حروف باكيه حتى ان النون اصبحت ما بين الميم والباء كمان ما بيعجبكيش ولاقيكي زهدتي في الحلم وتجبريني أتخلى عنه بعد ما وصلت له ولما اطلب مسنتك في الحرب ألاقيكي مسكري سفت حربيني بيه وتلقى بي, بي. وتقولي خليكي النهاردة اعملي ده بكرة انت هتعملي عليا بقى تعالى عليا فشلك خليكي شجاعة قولي ان انت لنفسك نفسك قصير ومعندكيش طب ومش عايزة تتعبي واي لطشة هوا تغديها تسميها معاناة أو حرب انت بتقولي ايه مش انت أنا مش أنت نفسي والمفروض تسنديني وتخليني وتخليتي عني يبقى مش ممكن حلقة حد يسندني وبينما أصرخ فيها وأواصل صرخاتي فإذا بها في رمشة عين ليست أمامي نظرت خلفي ونظرت حولي فلم أجد سوى ظلام حل فجأة ووجدت جسمي وكأنه نزل من علم واصطدم بجسم لا هو بالصلب وبالرخو هو بالرخو فانفتحت عيني علي اشعه خافته للشمس تخترق شيش النافذه وجسدي يتقلب علي السرير ومخده صغيره كنت اضعها علي راسي وجدتها علي الارض